Я до одного підходив там, до танка, питав, хлопців, ну, чо ви сюди приїхали, що? Одні мені казали: "Бендер, я говорю, ви бачите тут хто такі бендери?" Я говорю: "Я тут уже п'ятий десяток живу", я говорю: покажіть, щоб я знав, це". Так, житель Херсона Вадим Павловський, який пережив окупацію росіян, розповідає про її початок. Тоді чоловік з дружиною залишилися без роботи, вони жили на заощадження. Вадиму в перші дні окупації вдалося поспілкуватися з кількома російськими військовими. За його словами, за такі питання чоловікові погрожували. Вадим Павловський каже, окупанти спочатку ніби пробували налагоджувати дружні стосунки з місцевими. Ну, кінцівка, бачать, у них не вистачила, дружніх відносин, почали, ну, як как би бы сказати у них, хто не з ними, той проти них, і можна вплоть до розстрілу на вулиці, без суда і слідства. Так на вулиці росіяни схопились самого Вадима Павловського. Чоловік розповідає про чотири дні полону та катування у підвалі. Б'ють, б'ють. Це добре, якщо руками б'ють. У них є така питка, дзвонок, дзвон нашому Зеленському, це вони на полові органи прив'язують, плюс ну провод, а вже інше до тіла тобі. Звинувачень, каже Вадим Павловський, йому нависували, тільки допитували. Чому ти тут, за кого ти тут, або як ти відносишся до Гітлера? Ну, води давали, і ввечері, може, хто, коли там ужинали, ну, як собакам кинуть, там, хліба на всіх, там, і банку кілька. туалет відру. Да, люди там дуже сильно страдають, особливо, коли попадаються до них туди. Схоже, трапилося і з другом Вадима. Чоловік згадує – товариша викрали та побили до напівсмерті. Хотіли звинувати, що він – координатор. Царство небесне, я так скажу моєму другу. Ну, у нього тіло, от лицо було чорного цвіта, от як одним штани. За словами Вадима Павловського, окупанти примушують віддавати дітей у їхні школи. Сказали ще батькам, якщо не будете віддавати дітей в школу, наші русські школи. Вони перший раз там пишуть письмо, коротше, вторий раз пишуть письмо, і дітей забирають в інтернат. Так, да, лишають їх родівницьких прав, а дітей забирають в інтернат. Ось вот так вони вот роблять. Ось такий це російський світ. Вадим Павловський каже, російські військові замінували поля та забирають продукти у жителів сіл. Приходять, якщо бачать корову, то все, у вас є молоко, ну і починають нагліти. Забирають, вони не купують, вони забирають, в кого б свині, поросяти, це одразу вони забирають на пропитання. За словами Вадима, росіяни перевіряють телефони та забирають незадоволених окупацією жителів. Живе у мене приятель, так само, як от, я говорю, у них кілька тюрем по Херсону. У нього дев'ятиэтажний будинок. Вночі неможливо спати, так, кажуть, жінки кричать – ужасно. Вадим Павловський разом із дружиною пробув в окупованому росіянами Херсоні понад шість місяців. Виїхати їм допомогла мати Вадима – Ніна Павловська. Жінка кількома місяцями раніше теж виїхала з окупації у село на Хмельниччині, звідки родом. Тут зібрала гроші рідним на переїзд. Мені допомагали і родичі, і друзі. Ми зібрали сину на, на дорогу, так сказати. Тому що у нього відкрилася язва желудська, лічення ніякого не було і не було грошей. Як розповідає Вадим Павловський, жителі Херсона чекають визволення з російської окупації. У мене багато приятелів залишилось, сім'ї там живуть. Вони ждуть, дуже ждуть, і вони вірять, що Херсон освободять і це Україна. Вірять. Я ж кажу, там люди не боялися, вони вийшли на танки без нічого. За Херсоном, як каже Вадим Павловський, він вірить у звільнення всіх окупованих росіянами українських міст та сіл. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.